اس کا کہ اللہ رب العزت نے مبتلا تھا, تھا, تھا تو وہ فرشتہ پہنچا پہلے بندے کے پاس جو اندھا تھا جا کر پوچھا کوئی خواہش کہنے لگا جی بینائی آ جائے تو کیا یہ بات ہے آپ نے ہاتھ پھیرا آنکھیں صحیح ہو گئیں تو پوچھا اور کوئی خواہش بینائی ٹھیک ہو گئی ہے بکریوں کا خواہش مان دوں کہ کچھ مال آ جائے تو میں اپنی تجارت کروں گا تو آپ نے ہاتھ پھیرا چار بکریاں آ گئیں وہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے, بڑھتے ریوڑ ہو گیا بڑھتے بڑھتے ریوڑ ہو گیا ڈھیر لگ گیا پھر دوسرے بندے کے پاس کوئی خواہش کہنے لگا جی کوڑ میں مبتلا ہو کوئی بندہ مجھے پسند نہیں کرتا دور بھاگتا ہے مجھ سے یہ ختم ہو جائے تو اس کا احسان ہوگا تو آپ نے ہاتھ پھیرا ٹھیک ہو گیا کوئی خواہش کچھ جانور مل جائے تجارت کروں گا کون سے جانور جی گائے بھینسیں مل جاتی تو اچھا تھا تو آپ نے ہاتھ اٹھایا گائیں بھینسیں آ گئی وہ بڑھتی بڑھتی ریوڑ ہو گیا پھر تیسرے بندے کے پاس گئے کوئی خواہش وہ کہنے لگا جی سر پہ بال کوئی نہیں ہے لوگ نفرت کرتے ہیں پیدائشی بال کوئی نہیں بڑی نفرت کرتے ہیں لوگ اور میں بڑا تنگ ہوں تو ہو جائے اس طرح کہ کرم نوازی کے بال آ جائیں تو آپ نے ہاتھ پھیرا بال آ گئے اور کوئی خواہش جانور ہوتے کچھ چلو میں تجارت کرتا تو آپ نے اس کو بھی دے دیا پھر واپس پھر کچھ عرصے بعد اب امتحان کی باری آ گئی وہی فرشتہ رب تعالی نے بھیجا جاؤ اب ان کو میں نے دیا تھا نا اب ان کو آزماؤ اب ان کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو ان سے مانگو اور یہ کیا کہتے ہیں وہ پہلا بندہ جو اندھا تھا اس کو جا کر بولا کہ رب کے نام پہ کچھ دو گے نہیں نہیں حضرت میرے تو حالات ہی بڑے خراب ہیں میرا تو چکی کے نیچے ہاتھ ہے تازی آتی ہے تازی کھاتے ہیں ہم تو میرے تو بیوی بچ... میرے بیوی بچوں کا خرچہ پورا نہیں ہوتا لوگوں کو پیسے دینے ہوتے ہیں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے میں کیسے دوں تو وہ جو انسانی شکل میں تھے فرشتہ تھے ان کو تو پتہ تھا کہ میں نے سب کچھ رب کے حکم پہ ان کو دیا تھا تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ میں نے سنا کہ تو پہلے اندھا تھا نہیں نہیں حضرت ہم تو جدید پشتی رہی سے اعظم ہیں جیسے ہمارے پاس مال و دولت آ جائے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ کوئی تھا پہلے اور ہم بھول جاتے ہیں کہ یار کوئی غریب بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے کہا, نہیں ہم تو جدی امیر ہیں میرے. ہمارے پاس تو بڑا کچھ تھا تو آپ نے کہا چلو جی تو جیسے پہلا تھا ویسے ہو جائے گیا مال و دولت بینائی بھی گئی اب دوسرے بندے کی باری آئی جو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا اس کے پاس گئے اور بولا رب تعالی کے نام پہ کچھ دو گئے. اس نے بولا یار حالات بڑے ٹائٹ ہیں کہات ہے کہ پریشان بہت ہوں قرضے بڑے ہیں بچوں کا خرچہ پورا کروں یا آپ کو دوں وہ کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ آپ کوڑ کی مرض میں مبتلا تھے اور یہ پیسہ اور یہ مال و دولت آپ کو بعد میں ملا کہتے نہیں جی ہمارے پاس تو سات نسلوں سے چل رہا ہے یہ سارا کام تو وہ جو فرشتہ تھے انسانی شکل میں انہوں نے پھر بولا کہ آپ جیسے پہلے تھے ویسے ہو جائیں وہ بھی ویسے ہو گئے اب تیسرے بندے کی باری ہے. اس کے پاس گئے اور جا کر سوال کیا کہ رب تالا کے نام پہ کچھ دو گے اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی جھٹ سے کھڑا ہوا رب کے نام پہ مانگنے آئے ہو کہنے گا ہاں کہتا جس پہ ہاتھ رکھے گا جس جس پہ ہاتھ رکھے گا جتنا چاہے گا لے جائے یہ سارا رب کا کھڑا ہوا ہے میرا کچھ بھی نہیں ہے وہ بڑا سارا ریوڑ تھا اونٹ تھی گائیں تھی بکریاں بھینس بہت کچھ تھا یہ سب رب کا ہی ہے یہ رب کا دیا ہوا ہے لے جا جتنا لے کے جانا ہے تو وہ جو انسانی شکل میں فرشتے تھے وہ کہنے لگے میں لینے نہیں آیا میں تو امتحان لینے آیا تھا وہ کہنے لگا کیا بتاؤں تمہیں میں گنجا تھا میں لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے یہ تو رب تعلیٰ کی کرم نوازی ہے اس نے اتنا مال دیا مجھے یہ تو اسی کا دیا ہوا ہے میں تو سارا خرچ کر دوں پھر بھی میں اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا تو جتنا لے کے جانا چاہتے ہو لے جاؤ کہنے لیں گے نہیں اب یہ مار تیرا پکا ہو گیا ہے کنفرم ہو گیا یہ تیرا ہے اور یہ تو ہی استعمال کرے گا تو چلے گے تو یہی بات ہمارے لیے ہے یہ حدیث ہمیں بھی درس دیتی ہے کہ صاحب رب کا دیا ہوا مال ہے ہم اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہیں حضرت جی ساتھ لے کے جانا ہے نہیں ساتھ لے کے جانا یہ رب کا دیا ہوا مال ہے رب کا نام جب آ جائے حضرت جی پھر سب ختم ہے پھر جب رب نام ہی رب کا آ ہے پھر جب بندے نے مانگا ہی رب کے نام پہ پھر پیچھے کچھ رہ تو نہیں گیا بس پھر رب کا ہے پھر رب کے نام پہ دو پھر جب رب کے نام پہ دو گے پھر رب تعالیٰ قرض نہیں رکھتا اپنے اوپر رب تعالیٰ پھر دیتا ہے